هذه الوعود التي وعدتم بها الناس اليست الوعود التي كانت الان لعود الورديه الوعود التي لما جاءت الناس لما جاء الاحتلال ومن ضمنها ما اشيع في ذلك الوقت ان البطاقه التموينيه راح يصير بها اكثر او تكون فيها 43 مفرده الان 11 الان مفرده احنا ما قل... الان ما جاي تدبر 11 مفردة الان ما تدبر و43 جاب لنا الاحتلال والناس رفضت الاحتلال طلعت مخوش الحرية والديمقراطية والتطور جاي وانتم عم ما رافضينه هاي هاي الحرية وهذه الديمقراطية هسا الان احنا الان محتارين باللقمه شلون احنا هذا الشعب هم زين جننا ذن زيادات مال النفطات سوينا هنا زين وراهن وين السياسه يقول كيسنجر يقول لما اجى للملك فيصل ال سعود يقول وقد اقر قرر الملك فيصل يقول ان يزرع المملكه كلها كلها حنطه وشعير يقول اجى كيسنجر كيسنجر وزير الخارجيه والمفكر للسياسه الامريكيه يقول الى الملك فيصل قال لابد ان لابد ان تتوقف من هذا المشروع اما نريد نريد نزرع حنطاتنا حنطات نريد نزرع الإدارة الأمريكية من ناكجة إجا وزير الخارجية الملعون هو ألعن واحد وأخبث واحد وأفهم وأذكى واحد إجا من أمريكا متعني قال لابد أن تتوقف هذا المشروع لأنه هذا سوف يضر بمصالح الأمريكية التي موجودة في العالم وموجودة حتى في أكرونيا سابقا زارعين الحنطة في أكرونيا يقول فرفض الملك فيصل قال لن أتوقف عن هذا المشروع لن أجعل طعامي ورغيف خبزي بيد غيري لن أجعل بطون الشعب بيد غيركم بيد غير أهله يقول فما إن وصل كينسنجر وهو غاضب إلى المطار لأنه لم يحصل على ما يريده من الملك فيصل على سعود، قال إن لم يتوقف الملك ان لم يتوقف الملك عن غيه وعن هذا المشروع مشروع القاع يريد ما يصير تزرع قاعك ان لم يتوقف الملك عن غيه وعن ايقاف هذا المشروع زراعه الحنطه في في المملكه فاننا سوف نضطر ان نجعلكم تشربون نفطكم سوف نضطر ان نجعلكم تشربون من نفطكم وسوف نشرب الملك من نفطه سنه 75 اختالوه تعالوا شلون تزرع؟ ها الشغله وين؟ الشغله عمي ظهر اكبر من هذا أش... أ... الامر اكبر هو لابد لان هاي قرارات سياديه الان يستفزك يبتزك الان كهرباء ما يعطيك لازم تسدد الديون كهرباء تجينا بلاش مننا انا هذول عمي ما اريد من عندهم لازم تاخذ من عباد الجيران عبادي الجيران لازم بالصيف الآن يبتزك لازم يأثر على القرار السياسي والغاز عندك هنا إن أنا منبعث باطل أرض يذهب هباء ويقول لك عمي ليش تحكي علينا عمي ليش تحكي علينا أنتم بشيخ الجوامع بس تحكي علينا وكعم هي خيانة هاي هم قليلة كلمة خيانة هاي حتى الخيانة العظمى هم قليلة بحقها ليش محرومين من هذه النعمة محرومين من نعم أبو دعها الله سبحانه وتعالى